Vítam vás, sme na akcii Profesia Days v Žiline. My ako firma teda, sa snažíme oslovať absolventov, mladých ľudí a taktiež aj iných zamestnancov. Moje meno je Michal Štumňa, som personálny riaditeľ spoločnosti GIMAX Group. Aby naša expozícia bola zaujímavá, sme oslovili spoločnosť Lemona, aby nám s tým pomohla. Navrhli nám, teda, že nám spravila veľmi promptne nejaké animácie ktoré premietame tá LED obrazovke sme s nimi maximálne spokojní. Premelo sa tu veľké množstvo ľudí, malo tu reakciu, ktorá spočívala v tom, že sa pri nás pristavili a predtým, ako sa nás niečo opýtali, tak pozerali sa na tú obrazovku a ich to zaujalo.